Tu za vás uraje ludzie się tu radujú, Židské ludzie že tu radujú, Židské ľude, že tu radujú, Židské ľude, že tu tu radujú, Židské ľude, že tu radujú, že Hay Ikáva Tu máme, a my dneska pre vás hrajeme. Šídske ľude ešte tu radujú, šídske ľude ešte tu radujú, že hudáci dneska vám hrajú. Šídske ľude ešte tu radujú, šídske ľude ešte tu radujú. Hudáci dneška vám mi tu zábavu hráli Dneška mi tu zabavu zahráli A vy, chlapci, berce, cičáta A vy, chlapci, berce, cičáta Bude večer dobrá od vláta. A vy, berce, cičata, a vy, chlapci, berce, cičata, hudce